الأسواق لنا، ارجعوا عنا إلى بيوتكم ومساجدكم. وأنتم أيضاً ارجعوا عن بيوتهم وطعامهم، إن الشيطان الإنسان عدو مبين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد وصلت الحمولة الجديدة. ها؟ ما بك؟ ما هذه الحال؟ كيف تدعين هؤلاء يفعلون بك هذا؟ ماذا أفعل؟ أوسوس لهم فيستغفرون، أوسوس لهم فيقرؤون القرآن، أوسوس لهم فتذهب وسوستي هواء، ومع هذا يجب أن نستمر، لا سيما أن هذا موسم حزناتهم قد بدأ، وموسم إعاقتنا لهم لابد أن يبدأ أيضا، افرحي لقد جئت لك بطلبية جديدة، جميل جدا، هناك حلي وملابس جديدة قد وصلت منذ أيام. لا زال هناك المخزون القديم الذي يشتريه الناس بكل بلد هاي! لم يئن الفجر بعد. أحضر المزيد من الحمولات. لا نوم بعد اليوم. نعم، نعم، لا نوم بعد اليوم. انظري، هذا محل جديد. لعل لديهم بضاعة جديدة أيضاً. الحمد لله انتهينا وسنرتاح بجيء وسهل ومعصب أمي دلنا نشترنا ما في العيد وأنا ألم انتهي بعد ماذا؟ لكننا لم ننتهي بعد من تفقد محلات هذا الطابق ولا يزال الطابق الثاني جيد لقد أشرب في قلبها السوق ونفسها الأمارة بالسوق ستكبلها به لا <تصفيق> <تصفيق> احسنت عملك لقد ضاعت عليهم صلاه الظهر